اليوم جينا تنقول انه ما رح نمسك البقاء قدام التحقيقات الامنيه <تصفيق> اللي شفناه بالايام الاخيره هو اخر محاولات السلطه للقبض على حياتنا من خلال تكريس مبدا الافلات من العقاب مرة جديد عم يستخدم مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لقمع الأصوات الحرة والصحافة الحرة أو المستقلة وأيضا حرية التعبير بشكل عام. مطلوب من هيدا القرار إنه حرية المحامين تتدجن يعني تصير تحت سقف معين. زميلنا حسن شعبان منو لوحده، انه التهديدات اللي عم بيتلقاها لو ما صمتن وتقاعسن ما كانت وصلت لهون. وزير الاعلام زياد المكاري التقى في مكتبه في الوزاره وفي التجمع نقابه الصحافه البديله برئاسه المنسقه السي فرج وكان عرض لاهداف التجمع ونشاطاته. Yeah, <laughs> fuck